Uh, moje máma je učitelka, učí zeměpis a tělocvik. Táta je uh, majitel rádia a vysílá rádio v Praze a ve středních Čechách. Uh, Moji rodiče bydlí v Lipově. A můj otec uh, dělá u dráhy, tedy uh, u železnice a moje matka pracuje na obecním úřadě. Máma bydlí se mnou a táta bydlí na Barandově, což je taky pražská čtvrť. A máma je vychovatelka na konzervatoři pro zrakově postižené, a táta je doktor, doktor medicíny. Bohužel už mám jenom maminku, tatínek zemřel před deseti lety. Maminka bydlí v Mladé Boleslavi, to je naopak na severu Čech, asi 200 km od Českých Budějovic. Žije v Paneláku. Tak moji rodiče pořád bydlí v tom stejném bytě jako já, ale plánují si kupovat nějaký byt poblíž, takže se budou možná stěhovat. Dobře, a co Už jsou v důchodu, ale vlastně táta pracoval jako diplomat a máma pracovala na ministerstvu jako sekretářka.